Запорізька драматургиня Наталія Ігнатіва переклала сценарій фільму «Кит» для українського дубляжу. Стрічка отримала дві відзнаки кінопремії «Оскар-2023» за найкращу чоловічу роль та найкращі грим та зачіски. От він мені відгукнувся. Він дуже якісно зроблений, дуже тонко. В ньому така чутлива і болюча тема, але вона показана з якоюсь такою людською щирістю і зокрема це якраз і актор який виконує роль Брендан Фрейзер і сценарій який він є я почала дивитися почала читати потім скрип далі як завжди в такій роботі є щось іде легко легко а щось наприклад на ньому ну, зависаєш і довго шукаєш рішення мені дуже цінно передати колорит тієї країни, тієї, того, тієї спільноти, про яку йдеться у фільмі. Наталя Ігнатєва кінострічки перекладає близько трьох років. Каже, зазвичай на один фільм дається сім днів. Дається фільм, причому, як правило, в робочому вигляді, тобто з логотипами, часто чорно білий Дається фільм і дається скрипт. Ну, тобто сценарій. І завжди ми ще домовляємося, що після того, як все зроблено, день-два пауза освіжити голову і знову вичитати його вже як редакторка, щоб не було помилок, щоб всі неточності усунути, щоб знайти якесь цікавіше слово там, де був сумнів. Загалом те, що я роблю, редагування кіносценаріїв для дубляжу та переклад кіносценаріїв для дубляжу, це я роблю для студії, з якою працюю.